I'm mm -hmm. I'll Και εγώ τι θα να, να σου πω γι' θα ευχαριστώ. Ένα τραγούδι απλά να φτιάξω. Δεν βρίσκω τύχο, μα ούτε σκοπό. Δοξολογικό. Δοξολογία μικρέ βασίλια να σου πω. Δοξολογία μικρέ βασίλια.